Unha empresa galega é pioneira no tratamento das fobias mediante un software deseñado para lentes de realidade virtual. Esta ferramenta está xa a converter nunha alternativa máis pros profesionais da saúde mental. Permite aos usuarios enfrontarse aos seus medos dun xeito moi realista para vencelos gradualmente con máis control e seguridade. Vencer o medo a falar en público, as alturas, a voar ou aos cans empregando a realidade virtual é posible grazas ao software deseñado por tres emprendedores galegos. Mediante o uso destas de lentes os usuarios poden enfrontarse a situacións que lles provocan estrés e ansiedade para tentar vencelas dun xeito gradual e seguro. Esto está pensado para que os psicólogos E teñan que o se aforren o paso de sair cos pacientes á rúa vale? entonces os pacientes están nun entorno controlado e, e os pacientes a súa vez sentense máis seguros saben que en cacar momento se sacan as gafas van a estar na consulta, non van a estar enfrentándose ao, ao medo que teñen O software que, que deseñamos Eh, fai que o, o propio psicólogo poida regular todos os parámetros dunha, dunha escena que podería ser real, en realidade virtual, e pode cambiar parámetros desde o número de persoas que hai no escenario, a iluminación. Por exemplo, na terapia de 2 metros alturas, empezando desde unha altura de un metro, pode ir subindo hasta 4, 5 sempre en función da ansiedade que xa este provocando o estenar. Esta ferramenta pioneira no mundo emprega a tecnoloxía máis avanzada. Permite ao usuario unha inmersión total, un realismo que se traduce despois en efectividade. A inmersión que podes en estas gafas é tal cual como se estuvese. Os impulsos bioquímicos son exactamente os mesmos. Acelera o pulso, suturación, etc. O cerebro do paciente pensa que está aí realmente. Non encontra diferencias. En CVR traballan en 25 escenarios diferentes pro o tratamento de fobias, pero pretenden aplicar esta ferramenta virtual no tratamento de outras doenças como o autismo ou o Alzheimer, coa filosofía de que a tecnoloxía pode axudar a mellorar a vida dos pacientes.